i got some dirty shit to pick up at the dry clean. i got a tidy bitch to pick فوق هنا لك قائمه البودكاست يعني يعني مثل قائمه تشغيل تختار لي ملف البودكاست بودكاست تختار وصف للبودكاست يعني وصفه هو تعليم ومقابلات هو, هو يعني موضوع حول بودكاست يعني مثلا تختار بودكاست التعليم والمقابلات يعني يعني موضوع تبعك يعني انا سوف اختار التعليم التجويد والقرآن. وتحت تختار يعني مستوى عالٍ هل هو علاني هل هو خاص هل هو غير مدرش. وفي الأخير تختار الصورة تكون مربعة يعني على 1080 مقاس على 1080. يعني كما ترون في الشاشة. وهنا تختار الصورة ما تختاروا هسه كما كما ترى تلون... اخترنا الصوره اخوتي فكما ترون من يعني فوق انشاء يعني ان كما ترون تختارون عن عنوان اول مره أول مرات كمثلا تختارون عنوان مثلا بودكاست جديد أو تختارون تعليم والتزويد والقرآن وفي التحت تختارون الصورة سأختار الصورة أجعلكم كمثلا اختارنا الصورة مربعاتكم وربع أخر تضغط على إنشاء وهنا تختارون الفيديو يعني في قائمة بودكاست تختارون الفيديو هنا فكان ديرو ويت مين اوف سابس لايك اشتراك في القنوات بيكس اند لوف يعني لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعلوا جرس ليصلكم كل جديد فكان ديرو ويت مين اوف سابس لايك اشتراك في قناه بيكس اند لوف لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل خدمه الجرس علشان يوصل لك كل جديدنا